هل تمزون الفرح والمطر فينا نايحين الان وحسن من ضيوفه كافيه قصايد الله يصلح من الفنا على مر ترقية ويجعل أهيت يتبع الضار مراجل الوضار. الفرح نايحي؟ من فالس من طيوبة كافية؟ الله من على مر السنين ويجعله <تصفيق> الله يخليك لأمك هي. صبر النالسك حياها من نايله الله يخليك يا ابو مخي بعد صبر النالسك حياها من نايله يا عزام خذها النصيحه الكثر عن الزمن امشي المراجل بالمواجل فعول وافيه يا عزام خذها النصيحه الكثر عن الزمن امشي رجال تارى تحيا والمناية كل حيث ضربة شر الشزاين في عصور ماضيات جدك محمد يزرع الطيب ومقدامه دمين بين ناس امجادهم بالمكرم باقيات جدك محمد سبيل والفرحة دايم تزين يرزقه من طيب فعله جنان الواضي يا عزام اللي بسمه الله يمسك اتره طافي علينا على مر الحياه علينا على مر الحياه